La visita del jerarca. Per què es remouen al llit els cossos nellitejats ja a d'alba? Baixa pel pont de pedra i rellisca per llambordes glaçades de boira fred al carro de la por. Avança pel carrer Nou mitja les fosques mentre el vent fa oscil·lar els fanals de llum groga. Cal fred i un cop de fuet que retruny peten persianes. Algú amb el matiner s'alça abans d'hora, encén un llum petit i es prepara un cafè, aigua bruta per enganyar l'estómac i menja un tros de pa de serradures. El carro ja ha girat pel carrer de la indústria. Pel portal de la fàbrica de gas surt olor de carbó, surt llum buirosa, surt un llens brut de gas que va seguint el carro, Gran via enllà, xerricant enmig d'ombres, despertant morts. A poc a poc s'han encès altres llums. De Sant Domènec baixen i trepitgen sonambules, botes lluents d'esforç, negre de fum i greix. Resonen amb tendresa els passos dels soldats sobre els còdus humits. Ja la boira sembla que es va aixecant sobre el casc i els guants blancs, flocs de cotó sobre el cac i pudent. Al fons, tilés, sense cap fulla. Dins del palau, el bisbe Cartanyà ha pres llet i cafè i dues torrades. Llegeix amunt i avall, també en la llum grogosa, mentre els patges preparen la capa i el capell. Les patjades palfudes, la tos seca, van baixant els soldats. El carrer Ciutadans, l'alcalde de Quintana, esnua la corbata amb un gest elegant i repassa el discurs ple de paraules buides i sàvies mentides. Els internats, les monges i els hermanos corren, vigilen, passen revistes cent vegades. «Venga, venga, de prisa!», ja baixen els soldats. Pengen d'humassos tristos de balcons mig tancats. Surten de cases fosques, de coves de misèria, els gironins pensits amb els abrics girats la gabardina trista. Soy nacional, sindicalista, creo en las leyes de l'amor, basta de obrer envenenado y de patrono explotador. Van lentament, cap a esperar el jerarca. Dins d'abrics ben tallats, sota el barrec gris perla, ara surten contents els probons. La catedral, plena vessar, ressona de t de T-10. Ciutadans honorables que van guanyar la guerra, escorten militars que han guanyat la pau. Camises blau marí, gorres de plat, estrelles, boines vermelles, botes de muntar. Un raigs de sol ben a les ferides, però l'oblita és lluny. Ara només desfici, desfici, por de tot, creixen nadales perfumades als radossos humits al del cementiri. Mig de matat, vídues, filles, no gosen ni mirar-les i tanmateix creixen parelles. Els altres, els venuts, els porucs, els pocs que potser hi creuen, són tots a la gran via. A peu dret, mal vestits, amb cor a l'estómac, s'alimenten de missa, de campanya, de música, de banda i de discursos. Noies de casa bona apadrinen banderes, bandera d'Espanya, bandera imperial, triomfant en la lucha i hermosa sin parc. I cruix la seda natural, se sent olor de neftalina i olor de cuiro militar, siris espetarreguen, fletxes uniformats, contraví les injúries del martillo i l'alç, alzan fuertes vibrantes el clamor de su voz. I les campanes toquen, Santo, santos, i Girona Puruga, Santo, santos, i Girona Mesquina, santos, santos, i Girona sencera, Santo, santos, i l'alcalde i el bisbe, militars, palangistes, savis locals i capellans prostàtics, arxivers i cronistes, els senyors, les senyores, mantellines, medalles, banderes i estandards, coregen la lluança, criden sense parar, Sant, Sant, Sant, Senyor Déu dels exèrcits, el sol ja escalfa tendrement la postguerra. No s'ha acabat, eh? Salta la tercera part. Eh? I tu, què hi fas, al peu de la tribuna? el braç alçat, ros i bellíssim, tot vestit de blau amb la boina vermella que la sent desconegut. Digues qui ets, on ets, tan engolit els anys i t'ha ofegat Girona i no recordes aquell dia gran. Se t'ha esveït la imatge perfecta que oferies, simplement saludaves i passaven soldats. I vosaltres on sou, noies, que desfilàveu secció femenina? On són els crits, les camises, mans que brodaven fletxes? Se'us han menjat les ombres que ho seguien el pas. I tu, gironi anònim, humil, sota la boina, i tu, somriure cínic, on ets, cap on camines? Tots rostres muts, ulls entelats, boques obscures, omplint el canemàs de la ciutat. I tu, ciutat, que t'adorms al sol tevi d'aquest matí d'hivern, jo no hi era, la festa, i amb tot en tinc el fàstic. Sento a la sang encara la mascarada absurda, tots els rostres de pols de la supervivència. Sobreviure, per què? I tornar a oi al llit, els llençols de la por, que amb ungles de terror esquincar-ho absents, mentre que aquella llum groga inundava el carrer de tenebre liosa. I baixar altra vegada el carro relliscant per sobre els llambordes, va girar pel carrer de la indústria, va tocar la sirena de la fàbrica i seguir-ho igual, oblidant a poc a poc, intentant desbussar un somriure de per fer creure als infants que la por on ens movíem era un malson fugàs, que el món que ens preparàveu era un país de conte on tots serien prínceps.